Прильот ракети. Були бомбовбіжив, якраз прийшов ракета у місті Бахмуті. Троє погибло коло мене, двох спасли. Це те, що я пам'ятаю і бачу. 11 січня у Донецькій області під час виконання бойового завдання військовослужбовець Києва Валерій Петренко отримав поранення. Пам'ятаю, як на мене стінка впала і осколками посікло. Це я пам'ятаю мене, а потім, коли мене викопали через 6 годин з-під завала, вже я зрозумів, що це була ракета, бо мені кусок тієї ракети залишили. Боєць розповідає, як потрапив до Хмельницької лікарні. З бахмута направили в Дружковку, в Дружковку стабілізували, потім Новомосковськ позашивали і тепер повністю на повне одужування відправили сюди. Так як у мене травми були дуже важкі, там пов'язаний і череп розбитий, і позвоночник лопнув, а тут спеціалісти є, сказали, що тут будуть і лікувати. Валерія Петренка оперував лікар-нейрохірург Віталій Сміщук з Херсону. У Хмельницькому проживає місяць. За його словами, пораненого військового до Хмельницької міської лікарні доправили тиждень тому. Йому виконано СКТ грудного відділу хребта, на якому діагностували два компресійні переломи 10-го та 11-го грудних хребців. А у пацієнта, оскільки цей перелом нестабільний, то пацієнту було прийнято колегіальне рішення разом з травматологічним відділенням провести оперативне лікування, яке називається задній металлоостеосинтез цих реців, що дасть змогу пацієнту безболісно ходити. Переломи пацієнта, говорить лікар-нейрохірург, діагностували завдяки спіральному комп'ютерному томографу. Оперативне лікування тривало дві з половиною години. Було задіяно два лікаря-нейрохірурги, оперуючий хірург та асистент. Також був задіяний анестезіолог і рентгенологічна служба, яка без якої це оперативне лікування не мало бути можливим. Наразі стан пацієнта – середнього ступеню важкості, каже лікар. Пацієнт без неврологічної симптоматики, почуває себе добре, але тільки больовий синдром від порізів. Після оперативного лікування можуть спостерігатися ускладнення, але це вони пов'язані тільки з раною. Тобто, коли зазвичай у пацієнтів коли рана загоюється, зазвичай це 10-14 день, то пацієнти готові на виписку. Почувався, ніби білий лебедь, ніби помирав. Ну, зараз таке ж саме состереннє, ну, вже йде на улучшення. Ходить я міг, ну, на Вихилятися і все остальне це для мене було чаріватимі послідствіями і дуже важко. Дуже важко. Тобто був страшніший дискомфорт, нестабільний позвонок, десь неправильно крутанувся, одразу ногу защемило, ногу тягне. У Херсоні, каже Віталій Сміщук, подібних операцій виконував 250 на рік. За словами директора медзакладу Валерія Горбузюка, у Хмельницькій міській лікарні таку операцію провели вперше. У нас ніколи не було нейрохірогічного відділення таких спеціалістів. Набравши молодих перспективних лікарів, які двоє до нас переселилися з Херсона, вони внутрішньо переміщені особи, почали проводити нейрохірургічні операції. І одна з таких унікальних операцій, яка була зроблена буквально вчора, вона була Проведено нашими молодими спеціалістами на хребті. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.